Tantes vegades s'ha dit que, que no era útil, que no servia per res i que s'hauria de reformar. Efectivament, estem d'acord, s'hauria de reformar, s'haurien de fer moltes coses, però no cert que no sigui útil. S'ha Senat és l'únic lloc de l'estat espanyol on hi ha una representació directa d'Ibice i Formentera i hem d'aprofitar-ho, mentre estigui això fet així, hem d'aprofitar-ho per, per anar allí a reivindicar tot allò que sigui necessari per millorar la vida de la gent que viu a Ibice i Formentera el Consorci Vicepatrimoni de la que ara mateix és un consorci, un consorci impulsat només per l'Ajuntament de Vila, que està fent una gran feina en aquest sentit, però que necessitam que aquest consorci s'ampli a tots els béns, que són Patrimoni de la i per tant també hi ha d'entrar l'Ajuntament de Sant Josep, ha d'entrar el Consell de Formentera, hi ha d'entrar l'Estat perquè hi ha tot un aspecte, tot una àrea marítima que forma part d'aquest patrimoni mundial, que no s'està tenint prou en compte a l'hora de fer la protecció necessària. I Madrid s'ha de comprometre d'una vegada a protegir la Posidònia, a ajudar-nos a protegir tots els béns d aquesta meravella que tenem a les nostres aigües, i l'Estat hi té molt a dir perquè bona part dels llocs que de no Posidònia són aigües territorials de l'Estat. Mentre no les se deixi, almenys que, que se'n cuidi. Volem fer política de manera diferent, molt més propera als ciutadans, molt més propera a la gent, i volem ser conscients que és necessari traslladar tota la nostra feina a la gent. Per això ens comprometem a fer assemblees periòdiques on tothom pugui participar, per explicar la nostra feina, per veure què es fa en el Senat, per recollir iniciatives i per explicar el resultat de totes les iniciatives que s'hagin anat presentant durant, durant els nostres temps que estiguem, que estiguem allí. Per això esperam que, que podrem portar en el Senat això, una veu diferent, una veu que no sigui dels grans partits, sinó que sigui la veu de, directament de la ciutadania d'Ivici Formentera.